Ahoj, vítejte! Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme sliz z věcí, který má každý doma. Budeme potřebovat misku lžice mouku, jakoukoliv vodu olej potravinářské barvivo Vezmeme si misku a do misky nalijeme trošku vody. Vezmeme potravinářské barvivo a nasyteme ho tam a zamícháme. Vezmeme olej a trošku ho tam nalejeme. Potom si vezmeme mouku a po troškách ji tam nasypáváme. Takhle ji přidáváme, dokud z toho nás vznikná si to vezmeme a zpracujeme. A když je máme hotovo, tak to bude vypadat nějak takhle. Nebo takhle. Tak ahoj!